من بين كل العالم دولة تأسست قبل 29 سنة مشهورة وموقعها الاستراتيجي اوكرانيا كل سائح راح هذه الدولة اول شيء راح يشوفه راح ينصدم بجمال هذا البلد فراح يستغرب شو سبب هذا الجمال اكيد موجود سر انه البورش مرحبا اخوان معكم ادم من متابعني اول مرة انا عراقي مقيم في اوكرانيا ومدير شركة ناسيو وآدم للدراسة والاستثمار والسياحة في اوكرانيا قبل ما نبدا الفيديو، إذا المحتوى عجبكم، لا تنسون اللايك ومتابعة القناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. لأنه سر جمالهم وصحتهم. وصار ضروري أول ما توصل المطار، لازم تجرب هذا الطبق البورش هو تباكر الاحتفالات. إخوان، استخدم البورش سابقاً عن تتويج القيصر ألكسندر الثالث، اللي هو مثل ما تعرفون إمبراطور روسيا سابقا وملك بولندا فالبورش هو شيء مو عادي، البورش يستخدم في الاحتفالات والمناسبات. طبعا فترة تحضيرها تحتاج ثلاثة إلى 6 ساعات. إذا نتكلم عن المكونات الرئيسية للبورش فهو الشمندر والبطاطا والبصل والجزر والملفوف. والبورش. البورش مو بس بطاطا ما طاطا. البورش؟ We will show you, me, Mr. David, we will show you how to cook the traditional bush for Ukraine. اوكي خلينا نبدا نشوفه what we will make we will take some meat we have dairy for example we put it in jar and we make some soup because this takes long time طبعا خليني اقول لكم في ملاحظه على البورش الاوكراني طبعا سابقا القياصره الروس كانوا يستعملون لحم البقر ولحم الخروف والبط والارنب والدجاج والخنزير كل هذه المكونات يخلطوها مع بعض ويسووها السوق اوكي ويتركوها لمده 6 ساعات تنطبخ وبعدين يضيفون المكونات اللي هي البطاطا والجزر الى اخره اللي راح اشوفها لكم لكن هذا الشيء معناها ما راح يتحضر بكل بيت راح يحتاج له وقت ساعات حتى ينطبخ. فنحن بالوقت الحالي ممكن احنا نسويه فقط مع نوع واحد من اللحوم او ممكن انه احنا نسويه بدون اي نوع لحوم. خلينا الدجاج على النار حتى ينسلق. اوكي؟ okay. وراح نتركها على النار خلاص ونعوض وراح نشيل هذا الطباق المتحرك هوبا تيكير دون مو نخليه هنا طبعا المكونات تحتاج طريقة مختلفة للتقطيع يعني على سبيل المثال الطماطة تتقطع الطريقة العادية البطاطا ايضا تتقطع بالطريقة العادية اللي هي راح تكون مربعة. الجزء الجزر يا اخوان لازم يتقطع في المكان الكبير مو في المكان الصغير البصل راح يكون يتقطع بالطريقه العاديه وصلنا حاليا يا اخوان الاهم عنصر موجود بالبوش اللي هو الشمندر اوكي هذا الشيء اللي هو سر جمال الشعر الأوكراني بسبب انه فيه فيتامينات ومعادن اللي هي من اهمها الاي والاي, والأي والسي اللي هي مضادات اكسده طبعا ما تقشرون الشمندر بيتكم لانه راح يترك لكم لون لذلك يلبسوا قفازات لكن حاليا معي ضفنا حاليا الملح ضفنا حاليا البطاطا طبعا عادة تحتاج ساعة حتى تكون جاهزة حاليا نجي وقت تقطيع الملفوف لكن يا جماعة ما يصير تقطع بهذه الطريقة مربعات لازم تقطع على شكل اصابع رفيعة حتى هذه المكونات اللي احنا سويناها من نجي نخليها بالملعقة تنخبط كلها مع بعض وناكلها مرة وحدة طبعا ما راح نستعمل الملفوف كليته راح نستعمل نصف من عنده لكن راح يسألوني يا ادم وين نخلي نص الباقي النص الباقي راح نحط هنا يا جماعه اه. ها اه. اجى وقت وضع الصلصه السحريه الجميله كلها وين مع المزيج بونه بيتي ثانك يو لا لا لا لا ها يا جماعه Bread with garlic, most important thing يا جماعة البورش ما يمكن الحالة، البورش لازم <تصفيق> تاكله <تصفيق> البورش لازم تاكله خبز بالثوم لكن نحن اليوم مش الخبز بالثوم <تصفيق> لأنه <تصفيق> شنو؟ لأنه ما كان موجود في الأسواق فنحن سويناه والشغلة الأساسية اللوخ السميتان هو عبارة عن لبن او شنو يسموه زي اليوغورت لكن يكون ثقيل اوكي يستعمل في الطبخ، هذا يتخلى يتخلى فوق السوق وتخلطه وتاكله. اجى وقت نتذوق البورش. نظريت؟ نظريت؟ طبعا لانه هي طبخته فقالت طيب لكن جاوبتي اني اتذوقه خلي لازم كل المكونات مع بعض مثل ما تشوفون <تصفيق> اكو شي اسمه نو no كومنت ما احجيكم عالطعم